મૂલ્ય વ્યક્તિની સાચી ઓળખ છે એ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આત્મસાત કરેલા કાર્ય થકી જ થાય છે જેમાં આપણે આજે આપણે છે એ મૂલ્ય અર્થ સમજ મૂલ્ય એક વિચાર છે માનવ મનની એક સંકલ્પના છે મૂલ્યો એટલે કઈ ઉપયોગીતા ગુણવત્તા વાળું શ્રેષ્ઠ મહત્વનું મેળવવા યોગ્ય કે મૂલ્ય શકાય તેવો અર્થ કરવામાં આવે છે એ પછી છે કે માનવ એ વસ્તુને આપેલો કોઈ સૂચક અર્થ એટલે જ મૂલ્ય ઓક્સફોર્ડ શબ્દકો આ વ્યાખ્યા છે એ કાઢવી ગુડે આપેલી છે હવે આપણે જોશું મૂલ્ય વ્યાખ્યા કે જેમાં છે આપણી ઈચ્છાઓ કે આકાંક્ષાઓ જરૂરિયાતો અને આવ આપણી કામનાઓ અને તૃપ્ત કરે છે બે બેચર છે પછી છે કે માનવ જેના વડે અને જેના માટે જીવનનું નું મન થાય તેવી માન્યતા કે ભાટિયા એ આપેલી છે પછી ત્રીજી વ્યાખ્યા છે જેમાં મૂલ્ય એ વ્યક્તિ માટે અન્ય વ્યક્તિઓ માટે શું ઈચ્છનીય કે અભિ છે વ્યક્તિ જે ઈચ્છે છે કે નહીં પણ વ્યક્તિ માટે શું ઈચ્છનીય છે તે મૂલ્ય છે લિટર વ્યક્તિ ને મન સંસ્કૃતિ અને પરંપરામાં જે મહત્વનું છે તે જ મૂલ્ય છે માણસ પોતાના જીવન દ્રષ્ટિ કારણે જેને શ્રેષ્ઠ માને તે મૂલ્ય થેન્ક યુ